Mun nimi on Mirja Kärnä, ja mä oon Suomesta Espanjaan kävellyt kirjailija ja luova yrittäjä. Mä aloitan 1.8.2017 uuden blogin, jonka aiheena on luovuus, henkinen työhyvinvointi ja motivaatio. Mä tuota, se mistä mä ammenan tähän blogiin materiaalia on tietysti mun omat kokemukset luovuudesta, omat kokemukset motivaatiosta ja henkisestä työhyvinvoinnista. Ja sen lisäksi ähm, mä jaan blogissa tutkittua tietoa. Mä opiskelen tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden maisteriohjelmassa innovaatiojohtamista. Ja mulla on sivuaineena psykologia sekä työ- ja organisaatiopsykologia. Ja ne ovat ihan hemmetin mielenkiintoisia. Niin, eli mä tuon myös täältä Tiedemaailmasta sopivasti pureskeltua tietoa teille. Ja sen lisäksi, että siinä on omat kokemukset, tutkittu tieto, niin siellä on myös toisten, toisten kokemuksia ja toisten oivalluksia, joita mä poimin keskusteluista tai esimerkiksi kirjoista. Eli www.mirjakarna.com www on mun nettisivut ja sieltä löytyy blogi. Mä laitan tähän tämän postauksen alle tuohon alas linkin. Eli siitä pääset suoraan katsoa, että mistä se mun blogi löytyy. Ja voit laittaa sen suoraan sun kirjanmerkkeihin, niin syksyllä sitten se löytyy. Julkaisutihjaa, jos blogilla tulee olemaan noin kaksi kertaa kuussa, Varmat päivät on ensimmäinen ja 15 päivä. Eli joka kuu ensimmäinen ja 15 päivä sinne tulee postaus. Voi olla, että välillä tulee siinäkin välissä, mutta ainakin näin. Ja näillä mennään sitten. Tämä oli mun ensimmäinen videopostaus nytten pitkän pitkän aikaan. Haluaisin kertoa, että mitä tulevan pitää syksyllä. Eli tervetuloa www.mirjakarna.com. Moikka!